Збираємось заливати підлогу по ґрунту 8 х 4 метри у майстерні. Будуть стояти станки вагою до одної тонни, яку порати товщину підлоги, який бетон чи достатньо армування сітки. Ні-ні-ні-ні-ні, Пол, це, це неправильне запитання у вас. Ви, ви, мене, ви, ви мене вибачте, тому що от якраз сьогодні я своїм помічникам трошки так їх журив за те, що вони... Неправильно працюють. Ну, неправильно як. Якщо у вас є станки, то в них є е, технічне завдання по підготовці основи. Тобто там є ніжки, в них є креп'яжі. І от е, е, просто у нас були такі об'єкти, де ми е, під, е, робили цеха підготовку, то під кожен станок ми отримували технічне завдання і готували фундамент. Розумієте? Тому що станок – це не тільки просто маса. Це ще точкове навантаження. Це вібрація, тобто динамічне, якісь там нагрузки йдуть. Тому, вибачте, але це не питання моїх вебінарів. Тому що це наш все ж таки канал присвячений приватному будівництву. А у вас вже промислове. Але підхід все одно однаковий. Ви спочатку отримаєте технічне завдання – що вам потрібно підготувати під станки а потім все інше зрозуміло тому що стяжка навколо станка це одне а основа під цей станок це зовсім інше не плутайте будь ласка ну я навіть не можу вам сказати там забитинути плиту такої товщини з таким армуванням тому що будівни ну дивіться інженер-конструктор, його завдання запроектувати раціональне рішення. Розумієте? Не просто так, що там витримає, а раціональне. Щоб ви за свої гроші отримали максимальну якість і максимально раціональне рішення. От для того ви звертаєтесь до інженера-будівельника. Ну, якщо він правильний інженер-будівельник. Ось, а таких легких питань, відповіді не шукайте. Це неправильно. Початку технічне завдання, потім рішення, інженерне рішення.